تمام اشاقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام کی ولادتِ باصہادت کی یہ مبارک گھڑیاں اور آقا کریم علیہ صلاد و کی ولادت کا دن جو کہ لمحہ بہ لمحہ قریب آتا جا رہا ہے آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو آقا کریم علیہ حصہ لات و تشریف آوری یقیناً رب تعلیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی سب سے بڑی رحمت ہے اور یہ فضل اور یہ رحمت تمام انسانوں کے لیے جنوں کے لیے جانوروں کے لیے شجر و حجر کے لیے بحر و بر کے لیے زمین و آسمان کے لیے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے حفیزال کا فل یف بس اس پر خوب خوشیاں مناؤ خوب چرچے کرو ہوا خیر و مماں یہ تمہارا خوشیاں منانا یہ تمہارا آکا کریمل سلاۃ وسلام کی آمد کی خوشی میں چراغا کرنا جھنڈیاں لگانا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 دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یو ہے پُل بے شک اللہ تعالی خوشی منانے والے کو پسند نہیں کرتا اب یہاں پر لفظی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو خوب خوشیاں مناؤں پھل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 تو مجھے ساری حسرتیں پوری کرنے تھے تو یار اگر تیرے اس بچے کی شادی پر تیری حسرتیں پوری ہوتی گئے اگر تو وہاں پر خوشیاں مناتا گیا اور اس طرح کی خوشیاں مناتا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نہ پسند فرما رہا ہے تو پھر بھی وہ کر رہا ہے تو جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوب چرچے کرو بڑھ چڑھ کے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 لیکن آقا کی ولادت کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ یکم رپیع الفل سے لے کر آخر تک ہر عاشق مصطفیٰ اپنے گھروں میں محفل کرواتا ہے اور شامیانے لگواتا ہے تو اس وجہ کا بھلا نہیں ہو رہا تو جو لائٹنگ لگ رہی ہے جو لائٹنگ والا ہے ڈیکوریشن والا ہے وہ زیادہ غریب نہیں تو زیادہ امیر بھی نہیں ہوتا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا جو لنگر بنا رہا ہے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا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 ہم سے یہ سوال کریں کہ آ کریم علیہ ملک سلاد کا میلاد جو منانا ہے جو بندہ ٹینٹ لگانے آیا ہوا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے بےبوزو آئے جس نے لنگر بنانا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے ووزو آئے جس نے پنڈال سے جانا وہ وزو کر کے آئے یا بے وزو آئے جس نے لنگر کھانا ہے وہ وزو کر کے آئے یا بے ووضو آئے ہم تو اب یہ سوال کریں گے اور اس کا جواب دے گا باقی باتیں ختم دیں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 و یا سید البشر میوں وجح کل منیر لقد نبر القمر لا یم کن صناء کما کا نہ حق حک بادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر بس پھر یہ ہونے چاہیے چھوڑیں ساری بات ہے حضرت جب عشق گیا تو حضرت پھر دلیل کیوں مانگے جب, جب ہے عشق تو ہے جب ہم دل دے بیٹھے ہیں تو دے بیٹھے ہیں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 اور اپنے جسم کے حصے بھی ابھی تک یاد ہے کہ ناک کان منہ چہرہ یہ سب کچھ ہے اور حضرت جب عشق ہو جائے نا پھر ہر جگہ پر محبوب ہی نظر آتا ہے مہب تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو جب آقا سے عشق ہو گیا تو ہو گیا جن کے صدقے ہمیں یہ دو جہانوں کی نعمتیں ملی ہیں حضرت اگر آقا کریم علیہ کہ سلاد کی ذات اس دنیا پر نہ آتے ہمارا حال کیا ہوتا کوئی آگ کو پوچھ رہا ہوتا کوئی پتھروں کو پوج رہا ہوتا کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا کوئی کس کو پوج رہا ہوتا کوئی کس کو پوج رہا ہوتا تو یہ تو آقا کریم اسلات و سلام کی ذات آئی اور آپ نے بتایا نہ بھائی عبادت کے لائق وہ صرف ایک ذات گیا جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ میں جتنا بھی دنیا کے بندے گئے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 اور ہم نے مان لیا اور یہ آقا کریم علیہ و سلام یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ سلاد ہر پیر کے دن کو اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن میں اس دنیا پہ تشریف لایا تھا تو آقا کریم علیہ و سلام اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنی ولادت کے دن کو یاد رکھا ہوگا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 تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ لم جنت و لم نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا وہ ایک ہے وہ بے نیاز گیا اس کا کوئی گروہ نہیں ہے تو ہم تو اس پر عقیدہ رکھتے ہیں ہم شرین تو نہیں ٹھہراتے نا آقا کریم علیہ کے سلاد کی ذات کو تو شرک کہاں سے ہو گیا بدعت کہاں سے ہو گئی ہے یہ تو برسوں پرانا کام چلتا آ رہا ہے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 اور ہر عاشق مصطفیٰ اپنے گھر میں آقا کریم علیہ سلاد سلام کی ولادت کی خوشیاں منائے گا ہر بندہ یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ میں کتاب کے ساتھ لایا ہوں ہوتا نا بساؤ کا عادت رہتی میری عادت نہیں ہے اس طرح کی کہ جی کتاب اٹھا کے دکھانا جی یہ پیج نمبر یہ ہے وہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے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 آج تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو وہ کافر ابو لہب جس کی سزا کے اوپر پوری قرآن مجید کی آیت اتری دبت یدا یا دا ابی لہبی ہوا تب پوری آیت پوری یہ صورت ہے تو اگر ان کو پتہ چلے کہ آج میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے اور یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو لہب نے نا اپنی اس ثویبہ اور صوبیہ دو نام ملتے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 ایمان نہیں لایا اگر وہ عمل کرے اس کو بڑا انعام ملے اور آقا کریم علیہ گئی سلات کا امت ہی ہو باہر نکلے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے جلوسوں میں شرکت کرے قدم قدم چل کے جائے ساری ساری رات محفل میلاد کروائے گلیاں سجائے بازار سجائے تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا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 وہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے گئے وہی مارا ماری گئے وہی دھوکہ دھکی ہے وہی جھوٹ بولنا ہے وہی ملاوٹ کرنا ہے حضرت یار ذکر حسین بھی سن لیا ولیوں کی شان بھی سن لی آقا کریم علیہ سلات و کی ولادت بھی سن لی اور ابھی تک تیری دکان میں جو چیز بکتی ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے کیوں یار وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ سالات و کا ذکر سنتے ہیں اپنی مرضی کا جہاں پر ہمارے نفس کو ہاض ملے جہاں پر ہمارے نفس کو تقویت ملے آ سبحان اللہ جی مزہ آ گیا جی آج شان سن کے کچھ پلے بھی پڑھا نہیں حضرت جی پلے کچھ نہیں پڑھا لیکن مزہ بہت آیا ہے تو حضرت یہ محفل میلاد نہیں ہے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگا لیا تو نے لائٹنگ تو نے کر لی ہے گلیوں کو جگ مگا دیا تو نے روشنی اتنا کر دی کہ رات بھی دن لگنے لگ گیا تو حضرت تیرے دل کی دنیا روشن کیوں نہیں ہو دس جھنڈے تو گھر کی چھت پہ لگاتا ہے تو یار ایک جھنڈا دل پہ بھی لگا لے ہیں جی عشق کے دعوے کرتے ہو حضرت اور جاتے غیروں کے پیچھے ہو جی عشق کے دعوے ادھر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 تو صاحب اتنا خرچہ کر لیا ہے اتنا مال و دولت لٹا لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے اور پھر حضرت جی ایسے نہ جی کپڑا لے کے اوپر کندھے پہ ڈال کے بیٹھ جانا جی تصویر پھیرتے جانا جی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ دینا جی میں نے آقا کریم علیہ کی سلاد السلام کا میلاد کروایا اور میں نے اتنا لاکھ لگا دیا اور میری بخشش ہو گیا نا حضرت ایسے نہیں بخش ہوتی اس طرح نہیں ہے کہ میں پھر میلاد کروا سال بعد بعض پھر ہمیں عاشق مصطفیٰ کا ٹیگ مل گیا ہے نا حضرت اگر اتنا بڑا نام ملا گیا اور آقا کریم علیہ کی سلاط کی امت میں ہونے کا شرف ملا گیا تو پھر یہ نہ نہ کریں کہ آقا کریم علیہ کی صلاح کا دن دکھانے کا ہی پیدا کل اگر آقا کریم علیہ کی صلاح سے ہماری ملاقات ہوتی اب ان کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ کی سلاد ہم سے پوچھ لیں ہاں بھی بتا دعوے تو بڑے بڑے کرتا تھا زیادہ غیروں کے پیچھے تھا دعوے تو تنہیں بڑے بڑے کیے گئے ذرا دکھا تو صحیح تیرے اندر ہے کیا حیا دلاح کی آواز صرف کانوں میں پڑتی تھی وہ تجھے سمجھ نہیں آئی مسجد میں ہر روز پانچ بار بلایا جاتا ادھر نہیں آیا تو صرف محفل میلاد کروانے سے کام ہو گئے یہ ایک بزرگ حتیم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ روئی جا رہے پتھروں پہ سر رکھتے گئے سجدہ کرتے گئے بلند آواز سے روتے ہیں کہ باری تالا مجھے معاف فرما دے میں بہت بڑا گنہگار ہوں باری تالا مجھے معاف فرما دے اور اس کے درد کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والے بھی تڑپ جاتے تھے کہ یار یہ اس در پہ آ کے بھی اتنا زار و قطار رو رہا ہے تو ایک صاحب فرماتے کہ میں نے جا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 اور رب تعالیٰ کے گھر میں آ کے معافیا مانگ رہے گئے تو یہ کوئی اور نہیں تھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھی تو یار شیخ عبد القادر جیلانی جن کی میلاد جن کی یہ گیارہویں شریف ہر مہینے منائی جاتی ہے جو غوث ہے اگر ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے تو حضرت ہم کدھر ہیں ہمارا عمل کیا ہے ہماری نمازیں کیا ہیں یہ یہ یہ صرف نام نام لینا آپ نے یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا لوگوں میں بیٹھے نا بعض و نصحت کر رہے تھے لوگوں کو رب تعلیٰ کی طرف بلا رکھے تھے درس قرآن چل رہا تھا اور وہ جو لوگ تھے نا حضرت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 بتا رہے گئے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے دستک دیتے رہا کرو دستک دیتے رہا کرو ایک نہ ایک دن وہ اپنی رحمت کا دروازہ ضرور کھولے گا تو حضرت وہ کیوں نہیں کھولیں گے فرون کا نام سنا خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کے ماننے والے آئے کہتے گئے آنا رب رکم العلیٰ تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو سب سے بڑا خدا ہے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 تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی آپ درس میں یہ کہہ رہے گئے کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے خٹ رہا کرو کبھی تو کھل جائے گا تو کہنے لگے ہاں جی تو کہنے لگے یہ نئی بات وہ کیسے تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی آپ کہہ رہے ہیں رحمت کا دروازہ کھٹ خٹ کھٹاتے رہا کرے کبھی تو کھل جائے گا میں یہ کہتی ہوں کہ رب کی رحمت کا دروازہ بند کا ہوا ہے جو کھلے گا ہاں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 اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں برابر برابر آ رہی ہیں وہ کہا تھا نا ایک شاعر نے کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گا بے وفا ساری دنیا بے وفا ہے کون کس سے وفا کر رہا ہے جو انسان اپنے آپ سے وفا نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے کیا وفا کرے گا علامہ اقبال بھی فرما دے نا اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی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 لیکن تو نے کبھی چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تو کبھی سرگی کے ٹائم اٹھا ہی نہیں تو نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تو کبھی اس سر پہ آیا ہی نہیں تو نے کبھی یہاں پر سر جھکا کے یہ بولا ہی نہیں ہے تو نے التجا ہی نہیں کہ باری تعالیٰ تجھ سے ہی مانگنا ہے اور تو نہیں دینا ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی رحمت برابر ہے تو صاحب میلاد کا مقصد جو ہے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 اور یہ ہے آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ اور اس پر دلیل کے سچے اور پکے عاشق کے مصطفیٰ بن کے دکھائے تو یہ آپ تمام احباب نیت کریں کہ پورا مہینہ آقا کریم علیہ صلاح و کی ولادت کی خوشی منائیں گے انشاءاللہ اللہ ہر بندہ